معانا اليوم نوكيا ايت بونتي ثري وهذا الجهاز واقف تماما مش راضي يشتغل الجهاز اجاني من دولة خارجية اجاني قبل مرة بعثوا لي جهاز وعملته وعلى هذا الاساس وادو لي الجهاز الثاني من دبي الشركة بدبي رفضت تستلم هذا الجهاز عطله خفيف كثير لانه اذا كان نفس العطل السابق اللي انا اشتغلته رح يكون نفس العطل بهذا الجهاز بداية شباب احنا رح نتبع من البداية للنهاية عشان نعرف كيف بدنا نشخص هيك عطل بكون جهاز ميت تماما مش راضي يشتغل طبعا شباب اول خطوة بدك تفك الباك وبعدين بدك تفتح الجهاز مثل ما انتم شايفين انا راح اركب اليو اس بي فيه ومتاكد انه التايب سي عندي ال5 فولت مية بالمية. ممكن يكون عندي قاعدة الشحن اللي تحت هذا البراغي هاي. ممكن يكون القاعدة ممكن يكون اليو اي كلها. ممكن يكون هذا الشريط اللي بيطلع مباشرة على الجهاز. تمام? اللي بيغذي مباشر الخمسة فولت للبورد العلوي. طيب. انا بدي اتاكد انه الجهاز شغال او لا بروح بحطه على الباور سبلاي وبشغله اذا اعطاني سحب واشتغل الجهاز بيكون خلص مشكلتي بدائره الشحن اذا ما اشتغل الجهاز انا هون بتوجه مباشر لاصلاح البورد الطريقه اللي انا راح ابلش فيها هي نفس الطريقه اللي انا ذكرتها من شوي عشان نتاكد انه العطل مش من الشريط هذا اللي موجود عندنا ولا من اليو اي ولا من قاعده الشحن انا بروح مباشر بحط على وضع الدي سي 20 شايفين ومثل ما شفتوا بطعه الفلاته هيك عشان اقيس عليها الخمسة 5 فولت واشوفها جايه 100% ولا في عندي خلل بروح انا هيك هذا اول جنب وهذا ثاني جنب وبحاول اشوف على الافو اشوف على الأفو هاي الخمسة 5 فولت جايه عندي تمام خمزة فاصلة واحد فاصلة ستين يعني الفولت جاي على القاعدة تمام طب انا شو هسا لازم اعمل في خطوة ثانية لازم اروح اقيس البطارية خطوة هاي لازم نقيس البطارية ونشوف كم فيها فيها ثنين ونص فمستحيل الجهاز يشتغل على ثنين ونص راح نروح نفزز البطارية يعني ننعشها على الكامل ونرجع نفرجيكم شو اللي اشتغلنا فيه بعد ما انعشت البطارية بروح بركب القاعدة بروح بركب الكنكتر وبركب الشاحن مباشرة بركب الشاحن وبركب الكنكتر لاحظوا عندي 19% خلينا نشوف لوين بده يطلع الجهاز انا ممكن اشغله لكن ما بعرف انه الجهاز في عليه شغلات خاصة يكون في صورة او في خلفية الجماعة ما بدهم شيء يظهر خلينا نشغل الجهاز طبعا شباب انا معطيك هيك على الاخر خلينا أشغله كامل وأشوف الجهاز كيف بده يصير معنا لاحظين اشتغل الجهاز كتب نوكيا والآن الجهاز في عليه خلفية ما بدنا أحد يشوفها هلا هيك الجهاز اشتغل وعليه رمز وأموره تمام طيب الآن هو بشحن بعده 19% لاحظين وأنا حاطه على شحن فاست شارج يعني الجهاز مش راضي يشحن لحد الآن مش راضي يشحن طيب وين المشكلة خلينا نروح سوا لاحظوا معي خلينا نمشي بالمشكلة صح بدي اقيس انا ال5 فولت انا علشان اني اقيم ال5 فولت واعرف وين النقاط التيست بوينت يعني انا بدي اقيس 5 فولت بدي اشوف الخمسة 5 فولت جايه عندي لازم اروح اقيسهم وين على وحده من هاي النقاط التيست بوينت اللي موجوده عندي خليني اروح مباشره بحط الارضي على اي ارضي يعني الاحمر على اي ارضي او الاسود يعني ما بتفرق تقريبا انا حاطه هون الاسود وبدي اروح اقيس هون هون ما عندي فولت طيب هون كمان هون ما عندي هون ما عندي هون عندي واحد وثمانين هون عندي صفر هون عندي لاحظوا معي عندي الفولت هون قليل جدا يعني ثلاث فاصل اثنين ثلاث فاصل اثنين معناته الجهاز ما مع عم بيشحن عم بيشحن وهمي تمام طب انا كيف بدي اتخلص من موضوع الشحن الوهمي ركزوا معي شباب اول ما فتحت انا لاحظت اني انا قسط الخمسة 5 فولت موجوده على هذا الكونيكتور فانا شو بريت بريت قاعده الشحن بريت اليو اي بريت هذا الشريط نفسه اللي موجود عندي بريته كمان على قاعده الشحن بحيث انه تكون اموره سليمه 100% تمام طب انا هون لسه ما عرفت وين المشكله الجهاز بشحن وهمي طيب اذا بتتذكروا اول الفيديو انا رحت قصت 5 قلت على هاي النقطتين رحت طعجتها هيك وقست عليها ال5 فولت ولما قست على نقطه التست بوينت اعطاني 3.40 وهون اعطاني 5 فولت فمعناها الخلل وين راح يكون بالكونكتر هذا اللي بيوصل ال5 فولت طيب خليني ارجع اتاكد واكبس ايدي تمام اكبس ايدي هياكم نركب الشاحن انا الان ركبت الشاحن بدي اكبس ايدي هون واحاول اشوف ال5 فولت بتظهر على هاي النقطه بدي احاول اشوف ال5 فولت هون عندي لازم تظهر طبعا انا كابس بمين كابس بايدي لاحظوا كابس بايدي على الكنكتر وحاطت الارض الاحمر على الارضي وانا عم بقيس هون لاحظوا اعطاني اربعة وثمانمية يعني ارتفع كان عندي ثلاثة واربعمية الان اربعة وثمانمية طيب شو الحكي هذا يعني شو شو مستنتج نستنتج انه المشكلة عندي بالكنكتر طيب خلينا نرجع نضغط عليه ضغطة أقوى ونشوف كم بيجيني الفولت الآن عندي 5.1 لاحظوا شباب خمسة فاصلة واحد طيب شو استخرجنا من هذا الكلام؟ شباب شوفوا الان العطل سهل جدا لكن بدك فني انه يكون عارف هاي الامور يشخصها، الان انا شوف شو راح اعمل؟ في عندي تعويض راح اعمل تعويض للكونكتر، طب انت ما عندك كونكتر وما عندك بديل هذا الكونكتر، انا الجهاز السابق بدلت له كونكتر وبدلت له كل شيء وما اشتغل معي الا لحتى عملت هاي الحركه، لكن الحركه الان اللي بدنا نعملها غير اللي عملناها سابقا. بدي انتقل مباشر. شوفوا الشباب هذا الجهاز ما له قطع بالاردن. والجهاز هذا ما نزل بالاردن. نازل بس بدبي وبعتولي اياه من دبي لكن طالما الشركة رفضته والجماعة بدهم الجهاز بدهم يشغلوه. انا كيف بدي اعمل? لازم الاقي وسيلة بديلة. يعني كونه ما في قطع بدي احط وسائل بديلة. اللي هي اني امد سلك بحيث انه السلك ما يكون متلامس أو ما يكون عامل تماس مع الأرضي أو مع أي مكون ثاني تمام من وين بجيب الخمسة فولت أنت حر بتحب من تحت من اليو آي بتحب من وين من نفس اليو آي اللي موجود عليها الخمسة فولت أنا بدي أجيبها من هون يا سيدي من هاي الخمسة فولت من نفس اليو آي كيف من نفس اليو آي لاحظوا عندي بالنظر لو بعمل لك زوم على على الكنكتر لاحظ معي هاي ال5 فولت اجت عندي على هاي النقطة، طيب وين مسارها؟ هذا هو مسارها تمام؟ هذا هو المسار موجود عندي هون، فأنا بدي أروح أحفر من هون أودي من هاي النقطة مباشر لهاي النقطة، لاحظوا وين النقطة اللي بدي أودي لها؟ من هاي النقطة إلى هاي النقطة، شايفين؟ يعني بدي أودي سلك من هون لهون، يعطيك العافية لأنه الكونكترات هاي ضعيفة جدا وبتضرب وأنا ما عندي بديل وأنت ما عندك بديل يا سيدي انو اسهل تبدل نكتر ولا تر ولا تمد سلك بسيط وشغلتك علميه ودقيقه مية بالمية انت لما بتمد سلك انت هون عوضت شعيرات هم حاطينها والشعيرات هاي بتضرب مباشره، اما السلك اللي انت بتمده بيكون اقوى وافضل بكثير بعمر الشاحن ما راح يفصل معاهم، تمام؟ ركزوا معي شو راح اعمل؟ لاحظوا معي يا شباب انا بدي احفر 5 فولت بهذا المكان. منجيب قصدير درجة حرارة الانصهار تبعه 183 معجون قصدير حطينا هاي النقطة تمام طيب شو السلك اللي أنا بدي أستخدمه السلك 0.2 تمام اللي اللي متداول واللي الناس أغلب الفنيين بيستخدموه هذا سلك معزول يعني مع أنه معزول أنا الآن راح أرجع أعزله بيو في وسولدر ماسك عشان أني آه أكون عارف حالي اني انا هيك شغلي بالمية شايفين كيف التحمت هاي النقطة؟ لحمناها طيب انا بدي اخذ الخمسة فولت بالاول بروح بعري راس السلك لانه عليه مادة عازلة بروح بركب طبعا هو التحم لكن مش بالطريقة اللي انا بدي اياها عشان كون متأكدين شد هيك بنلاقي انه اموره طيبة طيب انا الان شو بدي اعمل شوفوا لوين رح يجي الكنكتر شايفين نقطة الحام وين بعيدة كل البعد عن الشصي، عن هاي النقطة عن الشاصي هذا. شايفين بحيث انه تكون انت عم تشتغل شغل ما في ولا واحد بالمية من الخطورة هذا هو التب الحراري حطيته أنا هون بدي إياه يعزل بقدر المستطاع يعزل لي المنطقة هاي بحيث أنه أنا لو بدي أستخدم النقطة هذيك وألحم عليها أنه يكون لي إياها مية بالمية وما يعمل لي أي كارثة أو أي مصيبة طيب أنا هيك خلصت تمام لازم أني أروح ألحم النقطة الثانية طب النقطة اللي بدنا نعزلها كيف رح نعزلها لاحظوا شباب مثل ما اتفقنا يعني مثل العادة ما بدها إشي سولدر ماسك او جرين ماسك بطمس يعني بشيل الماده بحيث انه ما تعمل تلامس شايفين ملاحظين هذا هو ذا اليو في وانا الان بدي اضطر اني اتركه لمده لمده بسيطه طبعا انا على انه يكون جاهز لازم اروح اقصدر النقطة اللي انا بدي اوصل عليها الخمسة فولت اللي هي هاي شايفين قصدرناها وجهزناها على 24 بحيث انه السلك نلحمه بهذا المكان. ممكن شباب حدا يقول لي طريقتك مش كويسه مش علميه مش كذا، يا عمي كلامك سليم كلامك سليم لكن انا م م ما في بديل انا ما عندي كونيكتر مثلا او ما عندي احنا ليش اسمنا فنيين؟ اسمك فني معناته بدك تلاقي بديل القطعه. تخترع من راسك تخترع من اجرك من ايديك تصطفل دبر راسك انت بدك دب راسك لكن انت بتعمل عمل مش خطير ولا بضر الهاتف تشتغل هذا اللي انا بقول لك عليه ممكن حدا يقول لي بلاش ما امد سلك بلاش ما امد كذا بروح بجيب كنكتر او بجيب يو اي او بجيب كذا لا حبيبي ما في يو اي ولا في له هذا الجهاز عنا قطع بالاردن ولا جهاز نزل منه بالاردن فأنا لازم أخترق لازم أمد سلاك لازم أعمل كذا تمام؟ لو أنا متوفر هاي القطع هون أكيد أنا بوفر على حالي هذا العمل وممكن أرفع التكلفة على الزبون بس ليش طالما أنا بقدر أحل له المشكلة و... وأصلا شغل الفني إذا كان دقيق بيكون أفضل من ما تجيب له فلاتي أو أفضل ما تركب له كنكتر ويرجع نفس العي ونفس المشكلة بعد فترة من الزمن فأنا هون بختصر على حالي وبروح بمد هذا السلك وبقويه وبعزله وخلص يعطيك العافية افضل من سلك الشركة المصنعة اللي هي بتكون ماديته وخلص سلامتكم يعني خلينا نشوف انه بيطلع عن العشرين بالمية صار واحد وعشرين بالمية تمام مية بالمية انا حاطه على شاحن فاست شارج بيدعم على الشحن السريع خليني اشوف لاحظوا شباب صار 22 بالمية وبتمنى لما بقول لك اعمل شير انت كمان لك اجر انه بتودي معلومة مش بس انا انت بتودي اجر للناس كلها وبتكسب اجر من رب العالمين لانك عم بتودي علم للناس ما مستحيل يعطوك اياه بالمراكز هذا الشغل ودي الخير للناس والله يعطيكم الف عافية